मारी सरपंच रही कोई करे नड़ी सरपंच वन ने भाड़ी लोग जाए बड़ी वट वचन ने भाड़ी लोग जाए बड़ी માતા મારી બોલે જોતા મેલ્યો મારા મોથે રેતાજ છે અમારા મલકમો વેરે નું રાજ છે માતાએ મેલ્યો મારા મોથે રે તાજ છે सरपंच वे कोई करे है नाह सरपंच वे कोई करे नाह वे रही मारी बोले जोड़े बंदूकनी गोड़ी आज वे मारी बोले जोड़े बंदूक नहीं માતા એ આપી છે સુખ ની રે એના લીદે દુનિયા માતાથી અમે ઉજળા ઘોડિયા ધારી અમારી સરપંચ વેરી કોઈ કરે ના હડી સરપંચ વેરે बोले जोड़े बंदूकनी बोली आज वे मारी बोले जोड़े बंदू દુનિયા નો ના ડર છે તો તારણ હાર છે અમારી સરપંચ વે રહી કોઈ કરે ના હળી સરપંચ વે રહી કોઈ કરે ના बोले जोड़े बंदूक ने गोरी आज व्य मारी बोले जोड़े बंदूक ने गोरी आज व्य मारी बोले जोड़े